בשיעור הזה נציג בפניכם את עולם המושגים עבור כמה מהסוגים הבסיסיים של זווית, והמושגים שלהם. אנחנו רוצים להציג בפניכם את הזווית החדה, הזווית הישרה והזווית הקהה. אנחנו חושבים כי כאשר נסיים לעבוד על זה זה יהיה די מובן מאליו. זווית חדה היא זווית, נסרטט את זה קודם. ואז יתכן, ואתם עשויisty, עשוי לראות הגיוני. זווית חדה תראה משהו כמו זאת, סרטטת שתי קרניים, יוצאות מנקודה משותפת. יכולנו גם, זווית חדה יכולה גם להיות הזווית הזאת שכאן. יכולנו לסרטט גם זווית חדה. אולי זווית שנוצרת מחיתוך של שני עקבים. אז הזווית הזאת היא חדה. וכך גם הזווית הזאת, שתיהן זוויות חדות. אנחנו נראה עוד מאות זוויות חדות שהן... אבל אבל להיות בטרם הגדרנו מה זה זווית ישרה אין צרות יותר, אנחנו נראה כי, כי הן קטנות מזווית ישרה. זווית ישרה היא כאשר הקרניים או הקווים נמצאים, אנחנו חושבים, אנחנו מנסים לא להשתמש במושג ישר, כחלק מההגדרה, הם סוג של אם אחד מהם מופקי, אז השני יהיה אנכי, נסתדרת את זה בהתחלה עם קרניים בזווית ישרה, זאת תהיה משמאל לימין והקרן השנייה תהיה מלמטה למעלה, הזווית הזאת שכאן היא זווית ישרה. אנחנו יכולנו לסמן אותה ככה, כמו הסימן המסורתי לזה, אבל בדרך כלל המוסכמה המקוברת לסימון זווית ישרה היא לשים כאן של חצי קופסה קטנה. זה אומר לנו כי זאת זווית ישרה. אם זה יהיה משמאל לימין. זה יהיה מטה מעלה באופן מושלם. זאת בשום אופן, לא הדרך, שזה יהיה מושלם. אנחנו חושבים כי הדרך הטובה יותר לחשוב על זה, היא לחשוב מדוע זה באמת ישר. זו בעילה שהקרן הזאת ישרה כלפי מעלה באופן מוחלט, בהשוואה על הקרן הזאת שכאן. נסרטט את זה עכשיו עם כמה קווים, אם קו כמו זה, קו כמו זה, אז כל אחת מאלה, זאת הכוונה לזווית ישרה. עכשיו, אחרי שהגדרנו זווית ישרה, אנחנו יכולים לתת לכם עוד הגדרה לזווית חדה. זווית חדה היא בעלת מידה, או היא מזווית ישרה. אתם עוד תלמדו עודות מעלות ורדיאנים, אשר הינם דרכים שונות למדידת זוויות, ואתם תראו כי זווית ישרה יכולה להימדד כ-90 מעלות, זאת שכאן היא פחות מ-90 מעלות. אז גם זאת פחות מ-90 מעלות. דרך נוספת להמחיש זה, היא כי הזווית הזאת, הפתיחה שלה, קטנה יותר, היא צרה יותר. הקווים שלה הם, הם, אתם חייבים לסובב פחות קו אחד כדי להגיע לקו השני. מאשר שאתם צריכים כאן, כאן עליכם כל הדרך עד לכאן, כאן עליכם להזיז רק קצת. כלומר, הזווית החדה היא פחות מהזווית הישרה. אתם יכולים כבר לדמיין מהי הזווית הקהה. היא גדולה יותר מזווית ישרה. נecessarily كان כמו הדוק של זביד כה, זביד כה יכולה לראות כמו נסורתת זה יותר ברור, אממ... יחולל לראות כמו כמו זה. אם זוהה את זביד ישרא, אז אכה זה שיקנ היא... ייה יראה מה שדומע לזהו, יהיה להחלותי מקלפי מה, לא באחד לזה, אם זה הוא קרה, אנחנו לא לא רואים את זה. הקרי נכתוב מה זה שיקנ למה אסף, יותר. לכן. איקאה. זאת איקאה. זה בעצם נובע מכוונה יומיומית. הכוונה היא בעצם מאוד חדה, מאוד רגישה. איקאה הכוונה היא לא מאוד חדה או לא מאוד רגישה, אתם יכולים לדמיין את זה כמו נקודה חדה, או שזה לא נפתח כל כך, אולי זה יותר רגיש. אתם יודעים יחסית לדבר השני, לא בטוח בזה, אבל אנחנו מנסים למצוא קישורים, זה פחות רגיש. הוא כולו גדול ופתוח, הוא לא יכול להבחין בדברים הקטנים. ייתכן, וזאת לא האנלוגיה המתאימה, אבל דרך אחת לחשוב על כך היא לראות בזה כמשהו פתוח או כמשהו שגדול מזווית ישרה. זה גדול גדול יותר מ מעלות. אם תמדדו את זה, תצטרכו להזיז את הקרן הזאת כדי להגיע יותר מה ששתצטרכו עבור הזווית הישר, ובברוד הרבה יותר מאשר הזוו... עבור הזווית החדה. אם נרצה לסרטט את זה עם קווים, איזה מהזוויות כאן כהות, ואיזה מהן חדות. בדרך בה סרטטנו את זה كان שתי אלה הן חדות, אלה חדות, ואלה שכאן, הן כהות. זאת וזאת, שתי אלה זוויות כהות. במעשה סרטטנו אותן גם כאן למעלה וזאת וזאת זה ה Pont כהות ריון פשוט מאוד אם קו אחד או אם קרן אחת נמצאת יחסית לשנייה ישרה מעלה ומטה כנגד שמאל לימין או שהיא ישרה מעלה לחלוטין אז אנחנו מדברים על זווית ישרה אם הן קרובות יותר אחת לשנייה אם צריך לסובב אותן פחות אנחנו מדברים על זווית ישרה צריך לסובב אותן יותר אנחנו מדברים על זוויות כהות האמת שאם פשוט מתבוננים זה די קל להבחין